Панахида за загиблими захисниками України розпочалась поблизу військового сектора Кошугумського цвинтера у неділю близько опівдні. Души воїнів і прийми до життя. Серед учасників заходу були представники запорізьких громадських і ветеранських організацій, дитячої козацької організації «Молода Січ», військовослужбовці Збройних сил України, воїни, учасники антитерористичної операції. Загалом, за підрахунками Суспільного, близько 80 людей. По завершенню панахиду учасники заходу поклали квіти на могили бійців та зібралися біля нового флагштоку. Трошки більше року назад, до речі, завдяки Запоріжжю суспільному. Я слухав радіопередачу. Передача була присвячена Ілловайській трагедії, і там волонтер з Києва Павло Нітйосов, він сьогодні запрошений, він тут є, підняв проблему ідентифікації бійців і сказав таке речення. Хлопці, у вас в Запоріжжі на Кушугумському кладовищі навіть прапора нема для своїх бійців. На Краснопільському кладовищі є, на Старобільському теж є, та те є сектор військових поховань. В Запоріжжі нічого нема. Всянуйте своїх воїнів, поставте прапор. Останні кілька місяців такої активної роботи, і ми з... я з однодумцями встановив цей прапоротримач. Артем е, знайшов мене, е, написав у фейсбуці, зателефонував, е, запросив суди, і ми просто не могли відмовитися. Тому що це показує, що е, звичайна людина, маленька, може змінити все в цьому житті. Головне, ще, для чого я приїхав, там, не підтримати це одне, а ще сказати владі, що ну, роботи по ідентифікації практично немає. Тобто ми приїхали в цьому році, порахували, 69 невідомих тут поховано, в тому році така сама цифра. Тобто тут за рік нічого не відбулося. За словами Артема Литвинова, флагшток волонтери виготовили власним коштом та встановили за допомоги однієї з політичних партій. Загалом витрати склали 10 тисяч гривень. Дозвільні документи на встановлення споруди на Кушугумського цвинтарі допоміг зібрати учасник бойових дій у складі 55-ї артилерійської бригади Валентин Окунєв. Спочатку не розуміло, взагалі, з якого кінця брати. Тобто... Почат, спочав, розпочав я цю роботу з районної адміністрації Запорізького району, тому що ну, якщо вклад знаходиться на території Запорізького району, то відповідно дозволи треба отримати в адміністрації Запорізькій. Там мені повідомили, що вони не знають, що приналежити, рекомендували звернутися до Кушугумської громади. Звернувся до Кушугумської громади, вона сказала те, що воно підпорядковане КП Ритуал Запорізькому. І вже звернувшись до Директора КПРТ Максима Вячеславовича він нам вже дав абсолютно зелене світу, і він допоміг нам взагалі встановити, отримати дозвілні документи, викопати яму і всю взагалі технічні роботи. Право підняти прапори організатори надали Світлані Каліберді, матері загиблого в антитерористичній операції бійця Артема Каліберде, який похований тут. Це напевно, і є патріотичне виховання, коли... це, напевно, і є патріотичне виховання, коли приїздять сюди школярі та бачать. Захисникам, які тут поховані, відомі та невідомі, ми повинні бути вдячні за те, що можемо спокійно жити, працювати і відпочивати. Вважаю, що це потрібно завжди пам'ятати. Учасник антитерористичної операції Олексій Турчин розповідає, випадково біля могили Артема Каліберди зустрів матір свого товариша по службі. Каже… До останнього були разом із Артемом на Сході у 2014-му. На цьому кладовищі мої побратими з мого взводу. Ми повинні пам'ятати кожного з наших бійців. Найважкіший час був, це 2014 рік, я вважаю. І це було непросте таке час. Але ми витримали, і ми тримаємо кордони, і завдяки цим хлопцям, які зараз тут, і завдяки тим, хто залишився, залишилися живі, Україна є, буде, буде завжди. За словами одного зі співорганізаторів заходу Андрія Сидоренка, зараз опрацьовується ідея встановлення поряд із флагштоком меморіального комплексу на честь полеглих воїнів. Є робочі проекти Треба рішення, щоб місто чи область підтримали встановлення на цьому світовому місті цього комплексу. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.